طلت مختاله فيها الحاله وخصاله يا محلاها الاطلاله الله يا محلاها ليلة زفتها تفرق تم المغرب والمشرق والدنيا كانها تسبق فيها لك تتهنيها سحر الجمال ماله مثال مثله محال ايه والله مثله محال ابتهال العمر معها يا حذر اللي عينه تملا، من حسن الفتانة يهناه من يكسبها الطيب في مذهبها من هو يحاجق مطلبها يهناه معها سنينة حسنك خيال ركو جلال والله الخصال هذه والله وضل الخصال اتهال يا من مثل مختاري هي جبال مزيونه فيها الدلع وفنونه وسعد نور عيونه بصف ضل يقراها ابتهال حسنك اياه ما هو قصة ولا حكاية أنت للزين ولاية زينك عليها سلطة الوجه دعت عيون والعود غرون في تور والشعر غطى انت الغالي تايز دخل ومال قدره كبير وعالي يا طيب ضيش وشروع امهو كفتت بخطر سبعة سبعة ثلاثة سبعة أو من خارج المملكة ودول الخليج.